يده الشريفة كفكفات لما بكت عين الجمل والجذع حن فؤاده لما الحبيب حتى الحصى تسبيحه بيمينه مثل الزجل هي أم ما بدأ أبدأ فن الجواب لمن سأل نعتت لنا أوصافه والشمس تغني عن زحل يسبي العقول رسل البراق إذ ارتقى يدني الحبيب وفي عجل أسرى به في ليلاتٍ في القدس صلى إذ نزل والأنبياء به اقتدوا فهو الإمام ولم يزل وإلى السماءِ شافعا ومشفعا في موقف الخط بالجلال سيظل حبك سيدي بين الضلوع وفي المقل